Predintele Chinei a făcut marele anunț, a acceptat propunerea lui Kim Jong-un după vizita acestuia la Beijing. Presubliniere din telechinei, Xi Jinping a acceptat invitația liderului de la Fenian, Kim Jong-un, de a face o vizită în Corea de Nord, informează agenția sudcorean de pres IOHNAP, preluat de Reuters sublinierea agenția nord-corean CNA, preluat de AFP. Potrivit CNA, va fi o vizită oficială, la momentul potrivit, iar invitația în numele Partidului Muncitorilor din Corea de Nord sublinierea guvernului de la Fenian a fost acceptat cu pelecere. a făcut invitația în timpul vizitei sale la Beijing, prima sa deplasare peste hotare de la preluarea puterii în 2011, confirmat miercuri de China sublinierei Corea de Nord, după trei zile de subliniere tirne oficiale în presa occidentală privind evenimentul, Anunager Press.